רוצים ללמוד את סודות הפרסום? אז הגעתם למקום הנכון. אני גורי אלפי, ואני אלמד אתכם איך להיות פרסומיים אמיתיים, ולא הדבר הזה שאתם מספרים לאמא שלכם שאתם עושים, בכמה שיעורים פשוטים. היום נדבר על פרסום מגזרי. פרסום מגזרי. פרסום מגזרי זה פרסום של... בעצם, מה קורה? כל מגזר, אפשר להגיד פשוט ערבים... בואו נדבר על ערבים. קטס על לאיזה אתה ‫אני אישית? ‫-כן. ‫המגזר שמכניץ הכי הרבה כסף. ‫בדואי. ‫-מה, מגזר מאיזשהו? ‫בעולי, אני איתה, בדואי. ‫סלחית. ‫ארדים, ערבים, גייז, whatever. ‫מה זה אוהבת? ‫מה זה... הכול זה מגזרים. ‫מגזרים שהיית רוצה להזמין לילה לסדר. ננסה להסביר לך, ‫יש הרבה מגזרים ויש... ‫כל דבר זה מגזר. ‫-כל זאת תהיה אחד שאת הכי אוהבת. ‫כן, אתה רוצה... ‫-לי יש למשל תראה לך כמה תמונות של אנשים, תגיד לי, מאיזה מגזר אני? זה משתכנז. משתכנז. לגמרי. זה? זה מתחסד. מתחסד, כן. זה מסתרב. מסתרב? כן, זה הזרוע... הצבאית של החמאס. הזרוע הצבאית? זה... זה לדעתי המגזר הכללי היום בתל אביב באופן... בעולם הפרסום. בכלל לא, תסתובב בתל אביב, זה לא לעולם הפרסום. כולם סוק של... דו, ג'ייז, משפרה כזו? משפרה כזו, זורמים. את היית משתתפת בפרסומת ערבית? אה... לי זה נשמע כמו כן. כן, אני ארקל. יאללה, יאללה, יאללה, להט, להט, להט, להט, להט, להט. עוד רב, עוד רב, עוד רב, עוד קמפיין שעשית, פגעת שלא במתכוון, או כן במתכוון במגזר מסוים? אני חושב שלא. אני חושב שלא. אנחנו כאן קצת שמרנים. אנחנו משתדלים מאוד לא לפגוע. אתה בטח הרי מומחה אל הנושא, אז אתה תלמד אותי. דווקא, זאת ולרוב, בסופו של דבר, בפרסמות, יש רק ילדים בלונדינים עם עיניים כחולות. כן, זה סתם סטיגמה. אין סטיגמה. זה לא נכון, תראה את כל הפרסמות. לפעמים מחליסים קוושי בשביל הכיף. פה אצלנו בארץ אתיופי או תימני, לא קוושי. קוושי זה מילה גנרת. יש דבר כזה פרסום למגזרים ספציפיים באינטרנט? יש דבר כזה פרסום למגזרים ספציפיים. אני לא אוהב את הדבר הזה, אבל... אתה לא אוהב דברים בעולם הפרסום. עלית פה משהו. <laughs> אני אבחן זה עם בלילה. <laughs> אז יש לי פה שלושה סוגים של uh, במבוט. Uh, אחת uh, ערבית, אחת חרדית, ואחת רגילה. בואו ניתם אותם, ונראה אם יש בכל זאת במוצר משהו uh, שונה. ושכחתי <laughs> להגיד לך שבאחת מהן, יש רעל. מרגישה עם זה שעולם הדוגמנות במגזר החרדי נשלט באופן די מוחלט על ידי דוגמניות ללא פרצוף? אז אין דוגמניות במגזר החרדי. אתה רוצה, עכשיו, אני דתיה, ואתה רוצה לפנות אליי. אז אתה לא יכול לפנות... תדבר איתי בשפה שלי. אנחנו פונים אז מה, יש קריאה מיוחדת? זה זה לא, זה אה! הרבה תודה לך, uh, אנחנו rồi. עכשיו בעצם סיימנו רוצים לדעת עוד? רכשו את ערכת קלצות הפרסום שלי עוצמה בפרסום קידום בפרסום פרסום על פרסות לקונים עכשיו תינתן במתנה גם ערכת הכושר כיצד להישאר חתוב במעלית? הטריק הוא בהרמונית אז לסיום אנחנו רק נקרין כל מיני ואנחנו נדבר מאוד קרובים אחד לשני, בצורה מגוחכת אפילו אוקיי, okay, בוא נעשה את זה.